إخوة في بيت النبوة رأوا أن أباهم يميز أحدهم بدأ الشيطان يدخل هذا البيت ويدخل تلك القلوب ويوغر قلب أو قلوب الإخوة على أخيهم ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ما هي رحمة الله تعمل فاسأل الله ان يرحمك في الدنيا والاخرة منظر اخر اخوة في بيت نبوة رأوا ان اباهم يميز احدهم بدأ الشيطان يدخل هذا البيت ويدخل تلك القلوب ويوغر قلب او قلوب الاخوة على اخيهم ليوسف واخوه احبوا الى ابينا منا ونحن عصبه يعني هل هذا يعقل نحن الذين نكد ونتعب ويوسف وبنيامين وهما دون سن البلوغ لا رعايه قطعان ولا اتيان بماء ولا جلب رزق ابونا يميز هذين عنا ليوسف واخوه احبوا الى ابينا منا جمعهم الشيطان على اجتماع حسد نسأل الله أن ينزع الحسد والحقد من قلوبنا وأن يجعل قلوبنا أرضا طيبة للرضا بالله وعن الله سبحانه وتعالى. أجمعوا أمرهم ماذا قرر الاجتماع؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. تخيل الشيطان يزين للإنسان أن يصير صالحا بعد ان يقتل اخاه. هل تصير صالحا عندما تغتاب اخاك وتصغره في المجتمع؟ هل تصير صالحا عندما تذكر اهل زوجتك بالسوء وتقلل من مستواهم وتقلل من اعمالهم الخيره وتشعر نفسك انك من علية القوم وهم من السوقه والرعاه؟ ليس هذا يظهرك ابدا، اقتله لا يجعلك صالحا. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال العاقل فيهم وظننا فيه عقلا كبيرا لا تقتلوا يوسف ولكن القوه في غيابه الجب وبعد ان زينوا لابيهم ان يخرج يوسف معهم من الواجب ان يتعلم الانسان الا يذكر كل مخاوفه لمخلوق. انت تخاف من امور معينة. اكتم بعض المخاوف داخلك. سيدنا يعقوب خاف. وقال اخاف ان يأكله الذئب. فاخذوها ذريعة. وان كأنك تعطي من يبغضك. وتعطي من يعاديك. وتعطي من يحسدك. سلاحا يحاربك به. اني واخاف ان يأكله الذئب. وانتم عنه غافلون. قالوا لئن اكله الذئب. ونحن عصبة. معقول هذا الكلام. يعني اذا هذا ليس ممكنا وليس كان. اخذوه والقوه الجب هنا تظهر رحمه الله عز وجل الامر الاول ان هذا الجب وليس جبا غيره الامر الثاني واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون يعني في هذه اللحظه ينزل الوحي على هذا الغلام يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم من رحمة الله ان يطمئنه رب العباد يا يوسف ان تخلى عنك اخوتك في الارض فرحمة الله لم تتخلى عنك في السماء ولا في الارض. فانت ان كنت في ازمة اعلم ان رحمة الله تحيطك. وان المسافة بينك وبين العرش دعوة مستجابة. وان رب العباد سبحانه وتعالى يعطيك على قدره لا على قدرك انت. كانت امنا هاجر تحتاج الى سماء او جرعة ماء لولدها تسقي لكنها لما حملت الامر على الله وقامت بطرق الاسباب بالسعي بين الصفا والمروة اذا برب العباد لا يعطيها جرعة ماء يعطيها بئرا سبحان الله بئر زمزم لا ينضب ولا ينتهي طعام الطعم وشفاء السق سبحان الله لا يتشرب منه هاجر وحدها ولا اسماعيل وحده ولكن في هذا الوقت قبيله جرهم ثم العرب من بعد ثم الحجي ثم الى يوم القيامه تظل هذا البئر وهذا المكان وهذا النبع الصافي من عند الله عز وجل كرما من الله لان الله يعطي على قدره هو لا على قدرك انت لا تخفف على الله المساله وانما انت اسال الله ان سالت اساله الفردوس الاعلى وان سالت رب العباد عمم المساله ولا تحدد أحبتي وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، إذا رحمة الله نزلت إلى يوسف في الجب وجاءت سيارة، لماذا السيارة هذه القافلة يعني جاءت لهذا الجب بالذات؟ لما لم تذهب إلى جب غريرة لما أرسلوا والده، لماذا لم يذهب إلى جب آخر؟ لماذا جاءت هذه السيارة في هذا الطريق؟ كيف اوقع الله هذا الجب في طريق السياره الذاهبين الى مصر من الشام انما هي رحمه الله الذي تقود المساله وجاءت سياره وارسلوا فادلى دلوه قال يا بشر هذا غلام وبعدين اسروه بضاعه وباعوه في مصر بثمن بخس من الذي يشتريه ليس واحدا من السوقه والدهماء ليس واحد عام من احوالنا من الشعب العادي لا اشتراه يشترى في ع... عند عزيز مصر لان رحمة الله تخيط ثوب القدر والعبد لا يملك الا ان يطاطئ رأسه لقدر الله إذا, اذا اراد الله شيئا كان يعني فرعون يقول سوف اذبح كل ولد بني اسرائيل ولكن لسان القدر يقول يا فرعون لن يربى موسى الا عندك اراد اخوه يوسف ان ينتهوا من قصه اخيهم هذا ويتخيلوا انهم يصبحوا من بعده قوما صالحين لكن رحمه الله تنسج على منوال الستر وعلى منوال الفضل الالهي قصه اخرى ما يريده الله لما تريده انت يعني ما كان لهم الخيرة. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم هم يختارون قتله. ولكن الله يختار بقاءه. فمن الغالب? هل غالب سوى الله? هل غالب الا الله? هل هل سبحان الله منتقم او, منتقم أو مقدر لهذا الكون? الا رب العباد الذي يسير الاكوان وفق مراده هو. وفق مرادنا نحن. عندئذ يذهب الى قصر العزيز ويتهم ثم يدخل الى السجن. وثم وبعدين الغلامين او الزملاء في السجن يرون الرؤية التي تعرفون. ليس هذا وقت شرح القصة. ثم بعد ذلك هل رأيت انسانا ينجو برؤية? وبعدين الملك يرى الرؤية. ويتذكر هذا الساق الذي نجى. واتذكر بعد امة. انا انبئكم بتأويلي فارسلون يوسف ايها الصديق افتنا وقص عليه القصة واذا به يذهب ليتبوأ يعني الخزانه وعالم الاقتصاد واداره الازمه في هذه المجاعه وسبحان الله يضيف لهم بعد رؤيا الملك سنه زياده يعني سبع سنين سبحان الله فيها خير وسبع سنين فيها يعني في عجفاء جافه ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وجاء اخوه يوسف ودخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ما زال خيوط الرحمة تنزج توبها يدخلون عليه هيلمان الملك ما خطر ببالهم ان يوسف اصلا على قيد الحياة كيف يعني يوسف ده انتهى في الجب او اكلته السباع او خرج من الجب وذهب الى اليمن الى العراق الى اي مكان ما الذي يجلس هذا على كرسي سبحان الله وبعدين عرفهم وهم له منكرون وتنتهي القصة وان يرسل قميصه هذا سبحان الله الى ابي القميص يخرج من مصر مع الرسل الذاهبين به ويعقوب هناك في الشام في فلسطين يجد ريح يوسف الصالحون لهم رائحة والاخلاص له رائحة والصدق له رائحة والنفاق ايضا والعياذ بالله له رائحة خبيثة فسبحان الله العظيم اني لاجد ريح يوسف ولكن يرى ان هؤلاء لا يستقبلون هذه الايمانيات بنفس القوه لولا ان تفندون انتم سوف تكذبوني تالله تذكر تذكر يوسف حتى تكون عرضا او تكون من الهالكين فيعلن المذهب اليعقوبي الذي يجب ان نتبناه جميعا انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم منه. من الله ما لا تعلمون عندئذ لما جاءه البشير القاه على وجهه ارتد بصيره سبحان الله الكمد والاسى والكبت النفسي يعمل في الانسان اشياء واشياء لكن عندما تتوكل على رب العباد يصبح الليل البهيم نهارا مضيئا وصباحا مشرقا لان الله يقول للشيء كن فيكون فرحمة الله تنسج خيوطها حول يوسف منذ الجب الى ان تبوأ العرش الى ان جاء ابوه وزوجة ابيه واخوته وخروا له سجدا يا ابت هذا تأويل رؤياي من قبل توكل على رب العباد وقل يا رب رب العباد يفك الكرب ويشفي المريض ويسد الدي وينصر المظلوم ان ربي.